Co Musím brzdí na Také nízké stí... Pustili. Tady vole žepací. Co? Co vole? Kurva, že by se... Za... Čurák, že by zasnul ty vole. Proč je demolé do 530. Proč? Pro Boha. Ty vole. Nebo značený nic, ty vole. Tak ty to máš zdravý, ty vole. Hej, boh. Hej, boh. Sejodi ditze Ne gabrele Hass na malé otoči, je důležitá tamto. Jeřebrzo ráno, tak jo, tak se tam otočí na no tom parkovišti, tak takhle se tam otočí. No hlavně dřív